Se a se tortura a se tortura con a non é recibo estas cargas policiais que estamos sufrindo que estamos outra vez eh, recuperando que nos recordan tempos anteriores Sinón que se produce un punto de inflexión moi importante moi importante e un B nos parece dunha gravedade enorme o feito evidentemente de que unha persoa poida ser detida incomunicada e maltratada durante todo unha noite na comisaría de po policía simplemente por estar apondo unha moización convocada por os comités de Navantia e Poligal, en este caso para reclamar un dereito fundamental que é o seu dereito a traballar. Oxe estamos aquí para denunciar o caso do compañeiro Pintos, que no exercicio dun dereito fundamental a liberdade de expresión e manifestación, acompañando solidariamente os compañeiros e compañeras de Navantia e Poligal na demanda de traballo, tamén dereito básico e fundamental, foi detido dentro dunha actuación policial desmedida, sen sentido, e provocada polos señores do PP e máis en concreto polo alcalde José Manuel Rey e o deputado Diego Calvo. A actuación que rematou co compañero nas dependencias de comisaría onde sofreu un maltrato continuado contra a súa integridade física e moral. Iso só ten un nome, tortura. Desde logo, amigas e amigos, se este goberno do PP pensa que con estas medidas nos vai a medentrar, Todo o contrario, reafirmámonos máis no camiño desa bella consigna Contra represión, movilización Porque se si algo temos gravado na memoria desta comarca Onde só pasaron pocas décadas desde o derramamento de sangue dos traballadores Na defensa da democracia É que a liberdade ten un custo Que saiban que estamos dispostos a enfrontar Non nos enganemos Un Estado de direito débil é a mellor garantía dun Estado social en retroceso Son vasos comunicantes e eles saben ben que quanto máis baixa o nivel do vaso das liberarez fundamentais máis baixa o nivel do vaso dos direitos sociais Eu O meu voto porque o culurar pois eh, acaba de acabar público como reforma do sustentable sustentable pois de na que que se busca, que non é outra cousa que atar, digamos, a sociedade, porque nós somos conscientes que toda esta política de recortes que se están a facer, que todas estas políticas do neoliberalismo van a ir evidentemente acompañadas dunha gran mobilización e gran contestación a nivel social. E o que se pretende na práctica erradicar un dereito tan importante, tan básico e tan levantado que mental, que, que se poida producir esa contestación na rúa, esa movilización e, justamente, a policía o poder económico utilizando a policía, digamos, para ese fin o único que pretende é crear medo crear pánico e, de alguna maneira, imposibilitar que ese efeito, digamos, necesario de esa contestación para derrotar este tipo de políticas non se poida facer, ou, cando menos, se se fai que a xente realmente vaya con medo digamos, a ese tipo de actos non?